في الحلقة ديال اليوم غادي نتلاقاو مع سميه اللي هي وحده من لي فونداتغيس ديال لاسوسيسيون أومنيا، وإلا عقلتو كنتو كتبعوني في انستغرام، كنتو شفتو بأنه الفواياج ديالتو بقال كنت درتو معاهم، وتوصلت بزاف تاع ميساج من عندكم، عرفت بأنه سي كي سوجي كيفوزانتيغيس، داكشي علاش؟ فهاد الحلقة ديال اليوم غادي نمشيو نسولوها باش نعرفو كتر كيفاش نقدروا نساعدو الولادين يعني هوم في ظروف صعبه محتاجين لواحد النوع من المساعده حس لحد البعض منهم كيلقاو في طريقهم اشخاص بحال سميه ومريم وياسمين الليشئوا جمعيه امنيه باش يتكلفوا بهم ويعتنوا بهم <تكلم> واخا سميه عافيه شويه بالاسوسياسيون امنيه أو الأهداف الوغ جمعيه امنيه هي جمعيه اللي اللي كاتتخدم عامه على قبل الطفل في المغرب حنايا في دار البيضاء ولكن كناخدو حالات في المغرب كامل و80% ديال لي زاكسيون ديالنا كيكونوا على في لو ميديكال في الصحه كناخدو ديكا حالات اللي عندهم مشاكل صحيه ولي ما يقدروش ما يقدروش يتعالجوا في الدوله لاسباب مختلفه سواء لي رانديفو كيكونوا بعاد الحاله كتهور اولا اولا كيكون الحاله صعيب تتخذ في الدوله دونك حنا كناخدوهم وكنوجهوهم في مصحه بريفيه و للاستشارة من من الاستشارة حتال... كي... كي من من الاستشارة من من الاستشارة من من الاستشارة من من الاستشارة من من من بحال في رمضان كنديرو <hesitation> كنعاونو عائلات كنديرو قفف رمضانية أو لا في لي غونطخي سكولاغ كنديرو <hesitation> كنديرو <hesitation> الأدوات المدرسية بحال في لاخر دالعام كنحاولو نمشيو ل <hesitation> دي فيلاج لي <hesitation> في المغرب كنحاولو نشجعو الأطفال على القراية نديرو لهم <hesitation> لهم جوائز نعطيوهم كتبة نديرو لهم des rénovations des les les les les اي اه كل واحدة تبارك الله عندها عندها الخدمه ديالها اكوتي كيفاش كتوفقوا ما بين الاعمال ديالكم الشخصيه والعمليه واللي ريسبونسابيلتي ديال ديال الاسوسياسيون وكيفاش جاتكم هاد ليدي باش تجمعوا وديروا ديروا هذا لاسوسياسيون ان فيت وي حنايا ثلاثه البنات كل واحدة فينا شنو كدير في في سافي بيرسونيل انا جو سوي ستيليست Donc, euh, je travaille pour mon propre compte. Euh, J'ai une marque de vêtements avec une copine. Euh, Myriam est euh, responsable euh, RH. Et euh, Yasmine euh, est en troisième année euh, commerce international. Donc, euh, elle est toujours étudiante. Euh, on se complète dans le sens où, la relève, Vous avez des actions à venir Les actions à venir, euh, les cas sociaux. 80% des actions d'Aoulan qui a des enfants, on a une liste d'attente énorme ديال enfants qui des opérations, des on a rénovation ديال le village ديال D'ailleurs, quand vu la la les toilettes ou ديال la ساحة nous كان وعندنا عندنا ديال ماتيغنيل بغينا نديرو روض في واحد# ال# الفيلاج أه, إلا كنتي عقلتي فاش كنا مشينا ال# ال# الفيلاج ديال إمليل كانوا قالوا لينا بلي كاينين شي أطفال اللي كيتمشاو ساعة ونص باش يجيو للروض وفاش كيكون شتاء او لا الثلج زعما كتكون صعيبه عليهم بزاف كاين اللي ما كيمشيش كاع للروض هو صغير حيت ما اكسي دابا عندنا الارض اون طرافاي سور لو بروجي و كنتناو كنخدموا على لي فون باش نبداو لا uh, ديال ديال المدرسه ديالنا او الروض ديالنا ااا فولا euh, voilà. هادو هما لي زاكسيون لي عندنا جايين ضون لي دو موا. حضرت مع البنات ديك المرة مي كنت معهم في المدرسة كنت سولتهم جوستومون على هاد لو بوا هذا واش كتقدروا تمشيو باسكو درنا الطريق وبانت لي بأنه ماشي كاملة كودغوني ااا كنت سولتهم واش كتجيو في الشتاء واش كتجيو في البرد، <تصفيق> إيه شي وحدين كانوا قالوا لي اه كنجيو، وش وحدين اخرين قالوا لي حيت حتى القسم اللي هما في عاوتاني باش كيكونوا اطفال صغار كتكون صعيبه عليهم بزاف لان الطريق <مم> طريق صعيبه كيف ما <مشفتي> شفتي، وفي التلج كتكون مغطيه كلها بالتلج، دي فوا كتكون كاع <مم> ريسكي على شي وحدين اللي ساكنين في بلايص بعاد، لان إمليل كيفما شفتي سي لو سونطخ سي لو فيلاج اوسونطخ وكاينين بزاف ديال لي فيلاج اكوطي لي فغيمون بعاد و صعيب ولكن كلهم كيجيوا يقراو في مدرسة وحدة اللي هي الوحيدة اللي كاينة في لا غيجيون ديال ديال إمليل و ديال توبقال في الحلقة ديال اليوم هدرنا على الطفل لانه لاسوسيسيون لا أمنية مختصة في هاد القضية هادي ولكن أي واحد فينا يقدر يختار القضية اللي قريبة ليه على قلبه ويشارك فيها حال هاد لي زاكسيون هادو هما اللي كيكبروا الثقه الانسانيه عند كل واحد فينا وكيف ما قالت لينا سون ماشي بالمهم يكونوا شي واحد من خاطف شي اسوساسيون ولا يشارك ماديا يقدر يكون متطوع يقدر يشارك في لي زاكسيون ويقدر كذلك يشارك باللو ديالو انا متاكده الا كان كل واحد فينا دار شويه نقدروا نديروا بزاف وإذا كنتو درتوش عمل تطوعي شاركوه معنا بالهاشتاغ علاش لا تشايتي وما تنسوش تابعوا الحلقات ديال علاش لا شغلت لاتفاوم سادين سليت